Okej, ska flaskan pekar på, den du får från dynamiten. Och får självmord och dö. Okej, okay. mm, kör! Nej jag är inte beredd, snurrar flaskan du. Jo, Är galen? Du. Nu, gjort det. gjort. Jag också! Jag, god. jag tänker f*** på självmord. Du. du har för mycket att säga. Om vi fortsätter så här då. kommer vi att båda att dö. Du måste fatta! Vi kan inte sitta här, kommer vi att båda att dö. Jag tänker absolut inte ha den! Flaskan spekade på dig! Vad sa jag då? Ryksäck! Nöj, hosdykaren! Husvårspapper! Vi vill göra en kylskåpet eller? Stopp! Det var bara några minuter kvar! Det var godis om du lugnar den långt härifrån! Är det sant? Ja! Du kan inte lugna den där! Folk kommer ju att dö! Ursäkta! Jag kunde inte. Men som du gör den dag, det är bara några. <skratt> nu kommer bluesorna för er som vill se det. Okej, okay. nu gäller det. Där jag peka på, den ska få dynamit. Ah, alltså. Nu kör vi. Nu jag är inte röd. Vi kan inte se. Åh! Oh.